Hasiči věž? Hasiči na přímo? Cvičení nehoda. Je to požár letounu na velký strojánce, C4T3. Zprávu přijali a vidíme. na přímu. Je to modré letadlo, neznámý počet osob na palubě a neznámé množství paliva. Asiči běž, právě jsme rozuměli, splížíme se k místu zátahu, přijem. Radio. Asiči, první vozidlo na místě zátahu. Provádíme průzkumu a seči, a seči, zálova, ta 408, taky na letadla. A teď je to teď je záloha to 340 na tohle. Dělám čaj. čaj A zajímavý požární útok na... Hovoříte o Rádio. Radio.